הרכבת מאחד קריזה על רחוב. אחרי שקנית את הפריטים והידרשים, זה הזמן לצטיל השמש, לשטת צפץ, ולתחיל להרכיב. סימולב. להרכבה בפעם הראשונה תידרשו לאפשר שבולים הליישתמש במה that ידא תחני. אוקיי, דבר ראשון, וידוע שיש לכם שופרות, מגבר, מיקרופון, והאקבלים המחברים ביניהם. כהה. אקינו את הפריטים הבאים. בלא תצצה, בגודל מינימום 40-40 סנטימטר בירח, שני רצועות מתיחות רציחתים ומעויתי תפיסה, ארבעה ברגים להברג ביצ, כובע 20 שני מטרים של כבל נחושת זוגי בצבעים שחורדו מדרך כלל, ניתן לקנות כבל כזה בחניות מוזיקה ואלקטרוניקה. הוא גם להשיג ארבעה מסמרי לבד לרעיתים. עוד רגע תדעו כבר למה. כאלו ניתן להשיג בטמבור. כי ידחו בארבעת פינות הפלטה, חורים מצד לצד, בהם ייכנסו אבבים של חבלי הגומי והראצ'טים. המונינים לילנו את צריחות הפלטה על גג הרחוב דפקו קהית את מסמARI אלVED ופינות אחותי הפלטה. קחויח חותה נחושת הקצרצרים היוצי מהשופרות ואלחימו там לקצט קבלי הנחושת של שני אמטרים. חסוו את הלחמה ודבר קשמל איזוליר בד. לסיום מבריקו התשופרות אחד לצד השני בצד אליון של הפלטה ובעצורה כזא שקיבו נפניהם אפורה אחד מהשני. קהית נאבור לאופן הרקבה שוחנה הסב בכול פהם שיגזר לשטמש מהמריחת. אני קהוית הניחו את המגבר, המיקרופון, מכשיר המדיה והכבלים המחברים במושב ליד הנהג הכניסו את וווי הראצ'טים לחורים שבפלטה וו אחד להמין הרכב וו שני לשמאלו כשהחבלים נכנסים לרכב בצד אחד ויוצאים בצד השני כעת עדקו את הפלטה לגג באמצעות המנגנון הכניסו את כבלי הנחושת המולחמות לשופרות לתוך הרכב למקום המגבר זכרו שבמידה ותכניסו את הכבלים דרך חלון הדלת תהיה בעיה לפתוח את הדלת אחר כך חברו את המגבר למצאת הרכב ואת מכשיר המדיה והמיקרופון לחיבורים הנכונים. הכניסו את כבלי הנחושת המולחמות לשופרות לתוך הרכב והשחילו לקליפסים הנמצאים בגב המגבר. במגברים השונים ישנם כמה כניסות קליפסים וחשוב להתייעץ עם המגבר איכן בדיוק צריך להכניס במגבר שלכם. ודאו שהבוליום על השתקה והדליקו את המגבר. בחלק מהמגברים יש מכווני הקולייזר והכוונון מאוד פשוט. מכווני הבאס מכוונים את פתיחות וסגירות התדרים הנמוכים והטראבל מכוון את פתיחות וסגירות התדרים הבינונים והגבוהים יחד בדרך כלל, כשהכפתור מראה על השעה 12 זה נשמע די טוב אבל בכל אופן, אזיזו ימינה ושמאלה וכוונו על פי שמייתכם לקבלת סאונד יותר מדויק לפי השופרות שברשותכם שיהיה בהצלחה רבה כעת נעבור לקיבוי וקיפול הציוד הנמיכו לגמרי את הווליום בערוץ המיקרופון ומכשיר המדיה, ולאחר מכן קבו את המגבר. נתקו את המגבר ממצאת הרכב. גלגלו את הכבלים סביב השופרות, והכסנו את השופרות והמגבר יחד, סתם כי זה לעוד סרטונים ומידע בנושא הגברה, כנסו עכשיו לכתובת www.israelikbash.band.